Κοίτα τι κάνει ένα ράπερ τώρα Άλλο ένα πρωί που ο και Να μην με βρει με κάτω από το σεντόνι Γιατί στου κέντρου τα στενά η πάρτι μου δεν θέλει βρεθεί Από το χαος θέλει σαν τρελίκα πότε να λυτρωθεί Στης τη απειλά, απριλά δεν λένε να ρίξω μαύρο Καπάνια βλέπω παντού μαντε για δείγμα ένα ταυρό Μέχρι να ξυπνήσει κάποιος άλλος μες στο σπιτικό σου θα Και η εφορία θα σου έχει ήδη τάρι το μαγαζί Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες το να Πες το να Πε πω άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου. Πε πω άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου. Σαν που και μοίρα από τσιμπάνε. Προμήθεια χωρίζει το μέλλον για να σου πούνε τσιγάνε. Τα τέχνα του μια κούνια δεν έχει κρατηθεί. Από κάποιο σου να κυπεί και που κάπου να καρποθεί. Δίνε και φέτος το νερό στο σύντριμπάνι Για να σε μεστιμώ θα τραβά να κρουμπάνει mm -hmm. Το αίμα μας φράζιμα δεν βλέπονται με κι αν Μαρφή δεν mm -hmm. πάμε για ποτάρες και γεσέλφι και να τη νιώτσε εκεί mm -hmm. Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες το γακαρίς Πε το να καρις πες πως αλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου πες πως αλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Αρχοντέ και ποτέ δεν συμπαρέασαν τον οτι χρήμα ή δεν βλέπω να παίρνουν μπούτι μα μερικοί θα φάνε τη δουλειά και θα την κάνουν σκαστή να ένα να ραφτάτε κομμούχουρη να βγουνε αστή Λάχιστο χωριό που είχαν να γλίτσες Μάθαν στην πόλη πέσει φράκο και ετοιμάζανε βαλίτσες Τώρα όλοι οι Ιωνάσιδες στο Νόα έχουν μαζευτεί Πριν γίνουνε καγέν επιδοτήσει σας το είχαν σκεφτεί Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά πως άλλη μια φορά σου λέω τα Στο Πες το πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Παράπονα μην κάνει το αφεντικό σου για το ιστό σου Να λες πάλι καλά που έχεις δουλειά και να κάνει το σταυρό σου Και αν πιστεύει ότι πια η ζωή είναι πολύ ακριβή Γελάω Νερά, φωτά, τηλέφωνα, ασφάλειες και τελή κοινότητε στα ψώνια, χώρους και δώσεις Κάψιμα και θέμανση, του παιδιού τα βίδα Ρε καλά, τρακόσια ευρώ με σου φτάνε, να τα πληρώσεις Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου Πες το να χαρείς Πες το να χαρείς Πες πως άλλη μια φορά σου λέω τα δικά μου τα Πάλι τα δικά σου λες